Benvingudes i benvinguts al tutorial de gestió del GTAG per a formadors i formadores. Una vegada m'ha introduït l'adreça que veieu aquí a la part superior, se'ns obren unes opcions com les d'aquí sota. La que ens interessa és formadors, formadores, col·laboradors i col·laboradores. Una vegada fem clic aquí, demanarà que ens identifiquem amb el nostre usuari XTEG. Com veieu, en surten un llistat d'opcions, les quals tenen diferents funcions, com els qüestionaris, que veurem més endavant, la llista d'activitats, les dades del col·laborador perquè les modifiquem si s'escau. Si fem clic a la llista d'activitats, ens portarà a les activitats que tenim assignades. En aquest cas, com veieu, sol n'hi ha una, però pot haver-ne més. Fem clic a l'activitat i ens porta a les opcions de gestió d'aquesta activitat. Com veieu, L'any 6, la llista d'assistents, el full d'assistència, el seguiment d'assistents, l'acte d'assistència, la descripció de l'activitat i el calendari de l'activitat. A la llista d'assistents el que trobarem és els assistents a les nostres sessions o a la nostra formació. Aquí ho veiem en blanc, evidentment. Han estat esborrades, però aquí el trobareu el llistat amb els noms, cognoms, DNI, centre, telèfon i adreça electrònica. Si anem enrere, fent clic a detall de l'activitat, ens porta al menú anterior. Aquí us volem ensenyar el calendari d'activitat. Com us fixeu, en verd tenim la data inicial i la data final, que són fixes i estipulades pel CRP. No les podeu modificar. Sí que podeu modificar-les intermitges. Simplement posant-vos a sobre amb el ratolí i modificant-les, quedarà canviat. Una vegada ho heu fet, tant la data com l'horari, podeu anar a desar i ens apareixerà el missatge de que les dades s'han desat correctament. Si volem anar a les altres opcions, tornem a fer clic a detall d'activitat. Si fem clic el full d'assistència, el que veieu aquí és una cosa que ara no veurem, però que és com generar una plantilla on poder posar les signatures. Més endavant això serà necessari, no pas ara. Anem al detall d'activitat i anem al seguiment d'assistents. Això sí que és important. Si us fixeu aquí ens surt, no ho veieu perquè estan esborrats, tots els assistents i es surt, surt una columna per cada sessió a la qual podem fer clic una vegada enregistrat que els nostres assistents han vingut o no. Si eh, s'arriba el 80% d'assistència, que és el mínim estipulat, automàticament si també es clica projecte, que és els requisits fora de les sessions que demanem per a complir els objectius, es marcarà fixeu-vos bé, marquem projectes, es marcarà automàticament certificat. És a dir, que si l'assistent, si, si la persona que tenim al curs ha vingut un 80% de les sessions i ha fet el projecte o requisits, automàticament li apareix com a marcat certificat. Si eh, hi ha algun motiu per no certificació, simplement fem clic al desplegable i triem el que sigui adient. Pot ser no assoliment, que seria en aquest cas perquè no ha vingut a prous a sessions, pot ser abandonament, baixa comunicada o no presentat. Això ho seleccionarem nosaltres d'acord amb el criteri que seguim. També podem marcar o desmarcar tots els assistents a una sessió. Això en cursos amb molts assistents ens pot servir per, per exemple, marcar 70 i aleshores desmarcar manualment els 5 o 6 que no hagin assistit. Veieu les opcions de marcar i desmarcar. Sempre ens hem d'enrecordar dades a les dades, sempre. I tornem, una vegada s'han desat correctament, tornem a l'opció principal, detall d'activitat. I aquí anem a l'acte d'assistència. Evidentment, aquest pas es fa una vegada s'ha acabat el curs. Aquí, automàticament es registra allò que hem marcat al seguiment, és a dir, la assistència i si es certifica o no. d'acord Veieu aquí a la dreta que posa les hores assistides, que són les hores que hem marcat. Evidentment, si són un 80% i els altres requisits, com veieu aquí, surt sí, sortirà el certificat o no assoliment haurem de fer signatura digital, com veieu aquí, aleshores donarem a l'opció d'imprimeix i desarem com a PDF. Una vegada desat com a PDF és com podem fer la signatura digital des del nostre ordinador. En el cas de que no pugueu fer-ho, simplement el que heu de fer és imprimir, signar manualment i fer un PDF amb el qual el podeu escanejar i ens l'enviareu a nosaltres per correu. Tornem a veure la llista d'activitats i tornem al menú. Llavors, molt important, sempre cal activar els qüestionaris. Això ho fem nosaltres. Per tant, el que heu de fer és 10 dies abans d'acabar les sessions, ens feu un correu, ens aviseu perquè activem aquests qüestionaris perquè els puguin fer tant vosaltres com vosaltres als assistents a la formació. Moltes gràcies, esperem que hagi sigut de vostra utilitat.